اهداء من ام عبد الله لحفيدها عبد الرحمن يا مرحبا باللي لفى واليوم عيد <تصفيق> يا مرحبا باللي واليوم <تصفيق> هذا سمي جده على عز وفخر يجعل حظه دايم وفلا سعيد عبد الرحمن تشبه له هذا سمي اللي علو مهما تحي عبد الكرم بالكرم راسه عنيد كارم اتعلم دروسه وعبره شجع له بكل المراكز يسمع يدفعوني جد الله الصماء يلباس الخلق في فيصل المواقف العظيم منصر رجال عز وسلمو ذخر لصال يجي في, في موقف العز دارسين يطيب راسه في الطنا احنا نحزم الظهر جدة كبيرة شنور ريسدي عبد الرحمن للوزن مقتدر خوال غير كلهم لهم فعل مجيد أهل الكرم والطيب من ماضي العصر عزوة على ثقل الفعايل ماتني أشعالين وكل طيب ينشه وعمانة المترك لحال في الافعال والعلم ملكي وصيت في لمجاد صوته يشيل الاسوى والرسفة من الشديد عند الرسل المراجل تستمع ما اللي لو كفاده يمتزي عند المقاطي المواقف تنتصر يا مرحبا بالليل فاول يوم عيد هذا سمي جده على عزه. يجعل حظه دايم وفلا عبد الرحمن وجاي تشبه بهلال البطول هذا اللي علو مهما تحي اللي على الطلات صيته ينذكر اوضع الله الكرم رسع عنيد كارمك عن الدروس يا رأسه في طناخه الضفاف، أخوه خالد يا عسى عمره مديد، خالد ترى العبد الرحمن عبد الرحمن يحزم الظهر، جده كبير شنو الرئسيد عبد الرحمن اللوازم كتدي، خوالا ذر جل. حان الوعيد فعولهم سند معروف في يوم الوعيد يرجال إيه في الافعال والعلما أكيد والصيت في لم جاد صوته يشيد الا استوى الخاص بهل الشديد عند الرُّسَنَ المراج تستمع ما لو كفى دايب عند المقاطي المواقف